ओ सरवाना ओ सरवाना कण कण कण राखजे कण कण राखजे इमन बावरियाना पयडा छुडा इमन धूडू तो हरना ठोड सारसानी बागोर मो जतरा बोलिया छई मन वेणी वेणी पासो ना आवू तो सारी ओमा भवानी सुकोतर देन्या ओ हरगा તમારાગડો बाप दादा पेढ़ीओ इमे प्रभु बाघु भाई सभा कहल भाई मारो राम जे कह बार મહેશભાઈ હું તારે સુખોત્તર માતા છું દરેક ની માતા છું છું અને બરોબર ના જાડે અમારો ભગવાન રંગ પોતે દિવાના રોજ અને આજની વેળાની ભક્તિ અને તમારા આંગણે આજનું વાપરેલું આજનું કરેલું અને કોઈ તાડો કમજ અને ડિઝાઇન નીકળો એવું મારો સવાર સવાર બચપન તમારા દસ્તાવેજ ના લખી ના એ મારો ઉમર આંખ માં નો હમે હો જોર આયો આવજે આવજે મારો નો ધારો નો ધારો નો એ આધાર મારી સગા ખલગી સિહાણ સકોત અજના ફૂલ નહીં મોરું ક્યાંંગે ને મેાળી આજની વેરાસ આદમો સમય સો માને ભમો ગોમો ને મેમો અને ઘરના મહેમાનનો દીકરાઓ અને ઘડી એ દીવો જાતો છો આ મોરી ના લગા ત બોલી એ દીવાની ઓર રાખશો અને છોડી દો તમારી આજ ઓકળી મમ્મા અમારા પપ્પા સાબા ભડી એડા આખી પાછો